Heijastin. Pimeys. Sen voi voittaa. Kuin kaukaisessa kaukaisessa galaksissa. Kovinkaan kummoista taistelua ei tarvita. Kun vaan laittaa valot päälle. Autoilijalle näkyvyys ajovalojenkaan kanssa ei ole siltikään sama kuin valoisaan aikaan. Tämä kannattaa jalankulkijankin muistaa. Mutta heijastimen kanssa loista pimeässä kuin tähti. Heijastinta käyttävä erottuukin liikenteessä jopa seitsemän kertaa niin kaukaa kuin ilman heijastinta kulkeva. Lähivaloilla ajettaessa ilman heijastinta liikkuva jalankulkija näkyy autoilijalle 50 metrin päästä. Ajatelkaapa sitä, että esimerkiksi lumisella tiellä vain 40 köröttelevä autoilija tarvitsee pysähtymiseen 32 metriä ja aikaakin kuluu reaktiojan kanssa 5 sekuntia. Heijastinta käyttävä jalankulkija näkyy jo 350 metrin päästä. Siis kauempaa. Entäpä jos ajetaan kaukovaloilla? Heijastimeton kulkija osu valoihin 150 metrin päästä. Heijastimen kanssa liikkuva ihminen näkyy jopa yli 600 metrin pää. Heijastimen käyttö on siis yksinkertaisesti välkkyä puuhaa. Kannattaa siis olla näkyvissä, eikä vajota pimey.